أما بعد وبعدما ذبلت زهرتي وأكلت آفة النسيان ذاكرتي وخرج اسمه من مسامات جمجمتي وكاد أن يتجعد قلبي ويبست صورتي خرج اسمه من مسامات جمجمتي فقلت أنّ يا هوى نفسي ويا قريحتي هزي إليك بجذع القلب فانولدت قصيدتي هزي إليك بجذع القلب فانولدت قصيدتي العشاق خمارة على الأفراد من أتعدى لو وسيّر البار من أتعدى لو وسيّر البار مدّ كوسهم من سولفت بيك أبد ما كاسرت بس السكر صار أنكث عيني يوقع وجهك تراب عفراً ذكرياتك بالعظم غار شيخ ومنهد بحيل مقوار طابت ليلتك والنوم دفاك بفراشك لعب يتونس الزار نعم وانت وكيلي بلاد نانير عذاريتك شراهش لون دينار أنامن والكراسي مبثة صياح عشاير واتفق دينات